ngli Wang ni dah lah tak ada kapas sendiri seorang hamba tapi dia ni orang nusantara ni merupakan orang yang pertama yang berjaya mengelilingi dunia he kalah jet espero assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel me to just street content make your smile Okey, kalau ikutkan penulisan sejarawan, nama Panglima Awan ni ataupun Awan Hitam ni hanyalah nama bagi seorang hamba yang duduk tinggal dekat Istana Melaka suatu masa dahulu. Nama sebenarnya kita tak tahu. Wilayah kekuasaan Melaka ni luas dari semenanjung tanah Melayu sehinggalah ke Nusantara tu. Tu luasnya Melaka. Berdasarkan laman webhistory.com pada tahun 1511 masa Alfonso de Ibu Kaki, apa semua tu berjaya tawan Melaka ni kita boleh tengok masa tu. Sultan Mahmud Syah masa tu kalah dengan Portugis dan bermula dekat sinilah zaman kejatuhan Melaka ni. Yang ada sekali masa serangan Portugis apa semua ni ialah Ferdinand Magellan orang yang penting dalam video yang aku nak ceritakan kali ni. Magellan lah yang telah pecah masuk ke istana dan dia ni telah merampas seorang hamba Melayu ni yang berusia 16 tahun baru masa ni. Hamba Melayu ni yang dikenali dengan nama Panglima Awang tu. Masa ni, dia ni hamba dekat istana Melaka masa tu. Ada juga teori sumber yang kata Panglima Awang ni bukan berasal daripada Melaka. Teorinya sebab pemimpin-pemimpin kerajaan dekat Nusantara masa tu akan hantar anak lelaki mereka untuk berkhidmat dekat istana Melaka untuk mereka bina pengaruh maritim mereka dekat selat melaka itu oleh sebab tu, boleh jadi juga si Awang ni asal daripada Sumatera, Maluku ataupun Sibu dekat Filipina tu tapi yang pastinya dia ni ada duduk tinggal dekat Istana Melaka masa Portugis datang serang tu dan banyaklah dia belajar masa duduk dekat istana tu dengan bahasanya dia banyak tahu lepas tu mahir dalam bidang navigasi ataupun cara macam mana kita nak baca bintang-bintang apa semua tu kalau kita nak belayar dekat laut jadi dia ni orang yang pandailah kalau ikutkan catatan Antonio Pigovetta, seorang kru pelayaran dengan Magdalene tadi dia kata Magdalene ambil si awang ni sebab dia nak teruskan pelayaran dia ke pulau-pulau lain dekat dengan Asia Tenggara ni oleh sebab tu dia perlukan seseorang yang tahu selok belok kawasan Nusantara ni. Dan tak lain tak bukan dia telah pilih Panglima Awang ni untuk jadi dia punya pembantu sebab Awang ni pandai dalam bab-bab tu. Jadi masa ni ketika ni Panglima Awang ni terpaksa untuk ikut sekali pelayaran Ferdinand Mengele ni dekat atas kapal dia. Punyalah lama duduk belayar ni Sampailah pada tahun 1512 Setahun lepas tu Magellan ni sampai balik ke Lisbon, Portugal tu Masa ni, dekat sini, dekat Portugal ni Nama Panglima Awang ni ditukar takut nanti ada masalah kalau orang dekat sana tahu yang dia ni bukan orang Kristian sebab masa ni orang Kristian dekat sana resis dengan orang luar lagi-lagi kalau dia tu orang Islam dia pun dipanggil dengan nama Henry K kalau dalam bahasa Spanyol kalau dalam bahasa Portugis pula Henry orang duduk panggil sempena nama perayaan Saint Henry Roman punya Katolik nampak macam Kristian sikit Pas tu antara nama gelaran dia yang lainnya ada orang duduk gelar dia dengan nama Henrique de Melaka dan lepas tu ada juga orang kenal dengan nama Henry the Black sebab kulit dia hitam masa ni Panglima Wang ni duduk lama dekat Eropah sana sampaikan berlaku perubahan budaya apa semua dah dia dengan Meglen tu masa tu dah macam kawan dah semua perang Megaleng masuk semua dia ikut masa pelayaran mereka berdua ni pada tahun 1517, 5 tahun lepas tu Magellan tadi berkhimat pula dengan Raja Charles dari Spanyol. Magellan menawarkan untuk membantu Spanyol untuk cari jalan baru ke Nusantara melalui arah barat kena lalu ikut benua Amerika. Kalau tadi mereka Portugis apa semua tu serang Melaka bergerak ke arah timur dia punya pelayaran. Ni pula diorang nak teroka ke arah bumi barat pula. Nah, meyakinkan Raja Charles ni, dia sebut sekali nama R.E.K ni, Panglima Awang ni yang banyak tahu pasal kepulauan rempah dekat Nusantara kita ni. Jadi, Raja yakin dengan Meglen ni dan raja bagi 5 buah kapal untuk dia memulakan ekspedisi dia ni. Sebelum ni, tak ada siapa pun berani untuk belayar ke barat. Untuk ke Nusantara, Magellan dengan kru kapal dia ni termasuklah laksmana awal ni, orang yang first time yang ambil risiko berani mati macam ni, dengan belayar ke barat. 20 September 1519 dah prepare apa semua dah Magdalene tadi dengan Laksimana Awang ni mula belayar menyeberangi Atlantik bergerak pula ke Amerika Selatan dan kemudian lalu dekat Lautan Pasifik banyaklah dia punya dugaan mereka apa semua ni dengan kru kapal yang mogoklah nak suruh patah balik dengan bekalan masalah bekalan makanan yang tak cukup lepas tu penyakit macam-macam lah mereka pergi je belayar ke arah barat dengan harapan bumi tu bulat Banyaklah tempat diorang ni sehingga akhirnya pada 17 Mac 1521 dua tahun belayang Magdalene dengan panglima awal ni telah berjaya sampai ke Pulau Cebu dekat Filipina tu. Faktanya masa ni penjajah Spanyol mula sampai di Filipina sebelum mereka memurtadkan orang-orang Islam dekat situ. Sebelum tu aku ada buat video pasal murtadnya Manila ni. Masa ni kalau ikutkan mereka dah belayar bermula dari Melaka, bergerak pula pergi ke Lautan Hindi, benua Afrika, Eropah, pastu Atlantik, Amerika Selatan dan Lautan Pasifik. Cuma, mereka semua ni tak sampai balik je ke Melaka untuk cukupkan keliling dunia tu. Kalau ikutkan sumber PositivelyFilipino.com pengaruh Kristian dari Spanyol ni menyebabkan berlaku pemberontakan oleh panglima Datu Lapu-Lapu dekat Filipina tu. Akibatnya Magdalene ni dibunuh dalam peperangan tersebut selepas dia terkena panah yang beracun. Ferdinand Magdalene meninggal dunia dekat Filipina. Dia tak berjaya mengelilingi bumi. Nama Panglima Awang ni pula mula hilang dalam catatan sejarah. Ada yang kata dia ni balik ke kampung dia dekat Melaka ataupun Sumatera. Tapi ada juga sumber yang kata dia ni terus menetap dekat Pulau Sibu Filipina tu. Tak ada siapa pun yang tahu secara tepatnya dekat mana pengakhiran Panglima Awang ni. Sumber yang paling kuat kata dia balik Melaka lah sebab dia awalnya mula-mula cerita tadi dia duduk dekat Melaka. Kalau betul dia ni balik ke Melaka secara logiknya Panglima Awang Awang ni lah orang yang pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Apa mendapat korang tentang Panglima Awang ni? Boleh komen dekat bawah tu kan. Kalau ada bercanggah pendapat dekat dalam video ni, boleh komen juga dekat bawah tu. Sebab benda ni tak ada banyak catatan pasal si Awang ni. Tapi yang pastinya kalau Ferdinand Magellan ni tak ada, mungkin Panglima Awang ni tak akan mengelilingi dunia. Kalau Panglima Awang pula ada, mungkin Ferdinand Menggelen ni tak berjaya mengelilingi dunia. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.